خالد خالد <تصفيق> <تصفيق> وليدك قلباش في داك اذن معايا حفلات المرسبه الاولى في للبهات وفي فئه البرعومات اسمي آية السالي عمري 10 سنين هذا هذا السباق جميل جدا اتمنى ان ان يتكرر نعم يعني كيفاش كانت اراءك العربيه اللي زريتي فيها اعجبتك اعجبتك نعم شكرا خذ خذ الميكروفون امو عاد كل لك واخا كانت المنافسه مع المتسابقين اللي يجراو معك جات اللي يجراو معك كيفاش كنت المنافسه مع شنتي هي الاولى في الاول ملي بديتي السباق كنتي انت هي الاولى اذا كيفاش تغلبتي على الوضعيه اللي كنتي فيها وليتي انت هي الاولى شنو شن عملتي تحمست ودرتي الجهد ديالك درتي جهد بزاف عجباتك غير ها شنو في المسابقه شنو عجبك فيها كيف جاك الملعب الرمله فيه شويه جاك الملعب شوية؟ زوين مولفه كتجري بزاف كتجري في في مدرسه اه شحال في عمرك دابا كم سنين كامل